مرحبا بكم. ، إرجعنا لكم وصفة جديدة منال الإشتراك بالقناة ، شكرا كتير للكم. قليل من الزيت أي نوع زيت ، نوضع البطاطا ، بفضل البطاطا يكون حجمها صغير ، ولكن إذا غير متوفر الحجم الصغير ممكن نجيب حب كبير ونجزئه لأجزاء مثل هيك ، أربع أجزاء أو ست أجزاء نضحها البطاطا وبنغلق الوعاء تقريبا هي بتاخد عشر دقائق أو أكثر أو أقل ننتظر حتى يحمر الوجه من تحت طبعا الحرارة لازم تكون الحرارة أقل من المتوسط يعني متوسط أقل من المتوسط هيك بعد تقريبا عشر دقائق نقلبها على الوجه الثاني. ونغلق الوعاء وبننتظر ايضا عشر دقائق ممكن اكتر شوية حسب. هيك اصبحت جاهزة. هي تقريبا استوت على البخار. تقريبا الزيت المعلقتين الزيت اللي احنا ضفناهم موجودين بالاسفل. تغزوها بالشوكة تأكدوا انه هي استوت. مثل هيك تأكدوا إنه هيك استوت طبعاً نفحص كمان واحدة هيك استوت من الداخل هي طريقة كتير روعة ونوضع بهار أو توابل البطاطا وإذا أنتوا آه عاوزين أنزلكو توابل البطاطا التركيبه تركيبة تبعتهم اكتبولي تحت في تعليقات إذا انتو حابين اعمل توابل البطاطا هيك شكلها النهائي وهي كتير كتير طريقة روعة وصحية في امان الله انتظرونا بوصفة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة